Vi skal nå gå gjennom ordklassen «Bestemmerord». «Bestemmerord» er ord som bestemmer et substantiv nærmere. Ett annet ord for «Bestemmerord» er determinativ. Till «Bestemmerordene» regner vi eiendomsord, pekeord og mengdeord. Eiendomsord forteller hvem som eier en ting. «Min katt», «Din motorsykkel» och «Bilen hennes». Eiendomsordene kan vi sette opp i følgende skjema. Pekeord er til hjelp når vi skal peke ut noe eller noen. Til pekeordene hører blant annet denne, den, slik, sånn. En slik motorsykkel ønsker jeg meg. Denne blomsten lukter godt. De valgte den enkleste løsningen. De trærne ser ut som broccoli. Till mengdeordene regner vi alle ordene som angir et antal. Grunntallene angir et bestemt antal. 1, 1, 1, 2, 3, 4, og så videre. Andre mengdeord betegner ett mer omtrentlig antall. Alle barna hopper tau. Noen liker å spille fotball. Ingen kunne gjort det bedre. Vi har i denne sekvensen sett på ordklassen bestemmerord.